السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو لشقة المدير شارع شهاب الرئيسي بالفرش والتكييفات والأجهزة الواجهة بتاعتها على الشارع وفيها طراز على الشارع شوف الطراز الموقع بتاعها مميز جدا شايفة الشارع الطرقة. رجعنا كده لباب الشقه اول حاجه بتقابلنا هنا حمام الضيوف وفي بانيو الشقه مساحتها 200 متر بالفرش بالتكييفات بالمطبخ بكل حاجه بالاجازة. ميزه ان الشقه كل ناحيه شايفه الشارع وبحر. ان انتم ملاحظين الهواء معاها والشقه نوره بعد كده عندنا طرقه التوزيع ومره فيها اثنين اسانصير ومدخل دي اول غرفه بعد كده عندنا الغرفه الثانيه تكيفات موجوده الشقه مزيتها مش مجروحه خالص وده الحمام اللي بيخدم ثلاث غرف زي ما قلنا بالفرش بالأجهزة بكل حاجة فيها دي الغرفة الرئيسية بردك فيها التكييفات سبليت السعر بتاعها بالمناسبة سعرها جميل جدا مقارنه باللي موجود على الشوارع الرئيسية دي سعرها اثنين مليون وستمعية اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على عدما نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته